Tervehdys tosiaan kaikille. En tiedä, kerkesikö Sari jo kertoilla taustoja, mutta siis Jarno Bruunia Kuopiosta kehittämistyön koordinaattori. Vastuulla on hankekehittämistä niin kuin laajemminkin ja sitten sen lisäksi varsinkin perusopetuksen digikehittäminen ollut tässä nyt noin seitsemän vuotta työpöydällä ja sitä, sitä on viety sitten eri, eri, tasalla, eri tavalla eteenpäin ja nyt Arjen kanssa oli puhetta, että keskitytään tänään nyt siihen yläkouluteemaan. Erityisesti, toki tässä nyt sivuutaan sitä digikehittämistä noin niin kuin laajemminkin perusopetuksessa, mutta, mutta erityisesti nyt sitä, sitä yläkoulun puolta sitten tässä esityksessä lyhyesti availen. Ja tuo esitys löytyy tuosta osoitteesta WWW.LY-kautta Yläkoulun digitaidot. Eli jos jälkeenpäin haluatte sinne palata, niin tuon linkin kautta pääsee, pääsee siihen tutustumaan vielä sitten jälkeenkin päin. Tuota, taustaa tosiaankin sillä lailla, että olen noin seitsemän vuotta sitten tullut hallintoon. Olen taustalta luokanopettaja, tehnyt siellä, siellä parikymmentä vuotta töitä ja nyt sitten seitsemisen vuotta perusopetuksen digikehittämistä. Ja, ja tämä kehittämistyö, mitä me on täällä tehty, niin on hyvin pitkälti toteutettu hankerahoituksella. Valtiohankerahaa saatu näiden seitsemän vuoden aikana noin 1,4 miljoonaa euroa. Ja mihin sitä on käytetty, niin ei, ei niinkään tosiaan mihinkään laitehankintoihin, vaan on keskeisesti se, se fokus on ollut siinä opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä. Ja siihen tietysti isoimpina hankkeina on ollut nämä tutor-hankerahoitukset, joita on saatu kuokioja myöskin alueellisesti. Ja sitten muitakin tekin kehittämisen hankkeita toki tässä on ollut matkan varrella. Ja Tavallaan siitä tilanteesta, mistä seitsemän vuotta sitten on lähetty, niin missä, ja missä tällä hetkellä ollaan, niin se osaamisen taso on merkittävästi noussut kyllä näiden vuosien aikana. Ja, ja taustalla siinä on tietysti ollut se, että meillä on ollut sellainen suhteellisen tiivis, mutta, mutta tuota, hyvin osaava tiimi tekemässä tätä. Eli, eli monen lisäksi täällä on nyt ollut sitten kaksi hankerahalla palkattua digimentoria. Josta toinen on ollut erityisesti niinku toinen on ollut yläkoulutaustainen, toinen alakoulutaustainen, ja sitten tavallaan tällä kolmen hengen tiimillä on rakennettu sitä kokonaisuutta sitten tietohallintapäällikkö ja sitten tietysti Kuopi on mukana aika monissa yhteistyöverkostoissa muassa mm. oppiva verkosto digikiltaverkosto ja nyt toki sitten tämän uudet lukutaidot kehittämisohjelman kautta myöskin sitten on laajasti verkostoiduttu eri kuntien ja kaupunkien kanssa ja se ennen kaikkea se kaiken tämän ajan se keskeisin tavoite on ollut kehittää sitä koulujen toimintakulttuuria ja pedagogista osaamista. Ja tietysti ohjata niitä lapsia ja aikuisia näissä digitaidoissa. Ja näiden sisältöjen osalta jo silloin 2016, kun OPS-uudistus edellisen kerran pyörähti, niin Lähdettiin pohtimaan tavallaan sitä, että siellä opetussuunnitelmassa oli kyllä selkeästi jäsennetty niitä digitaitotavoitteita, mutta todettiin, että ne ei sieltä niin kuin sellaisenaan lähde toteutumaan, jos niitä yritetään sinne kouluille lähteä viemään eteenpäin. Ja laadittiin jo silloin sitten omaa digitaalikalenteriä oma alakoulun puolelle ja omaa sinne yläkoulun puolelle. Ne löytyy netistä. Kun kirjoittaa digitaitokalenteri Googleen, niin päätyy silloin Kuopion, Kuopion kalentereihin ja sieltä pääsee niitä tutkailemaan tarkemmin. Ja tuossa nyt lyhyesti tuommoisissa vaiheissa kuvattu tuo, että miten, miten silloin tämmöinen, keskityn tässä nyt siihen yläkoulun kalenteriin, niin miten se yläkoulun digitaitokalenteri silloin laadittiin. Eli lähettiin lähdettiin liikkeelle niistä OPSin digisisällöistä, lähdettiin taulukoimaan niitä, ja alusta asti oli se ajatus, että me ei saada yläkoulun opettajia hyödyntämään sitä niitä jos me kirjataan vain sellaisesti, että yläkoulun aikana käydään nämä ja nämä asiat läpi. Koska tosiasia on se, että jos ne on väjesti kirjoitettu, että, että käydään yläkoulun aikana, niin Kokemus on se, että sen jokaisen aineen opettaja kokee, että no ei nää ole minun tehtävä, että ne on se joku muu, joka hoitaa sen. Tai yleisesti oli sellainen käsitys, että matematiikan opettaja hoitaa nämä digitaitojen opettamiset, joka, tai, tai äidinkielen opettaja hoitaa sitä, mutta se ei kuulu niinkään muille. Ja tavallaan tätä haluttiin lähteä murtamaan silloin, että, että lähdettiin rakentamaan se niin, että, että ne digitaidot on siellä jokaisen oppiaineen sisällä, niin kuin ne tietysti siellä opsissakin on jo sisältöjen puolesta aika monessa oppiaineessa ne on sinnekin jo ihan kirjattu. Ja sen jälkeen, kun oltiin palasteltuneet asiat sinne oppiaineiden sisälle, semmoiset karkeat raamit rakennettu, niin me koottiin tällaiset aineryhmät jokaisesta yläkoulun oppiaineesta ja kokoonnuttiin yhdeksi päiväksi tavallaan sillä koko isolla porukalla yhteen ja sitten tuota, työstettiin tavallaan niitä ky kyseisen aineen sisältöjä siellä yhden päivän ajan niitä, että siellä oli sitten useampi saman aineen opettaja ö, tekemässä niitä eri koulusta. Toki meillä oli tuossa kohdassa myöskin hyödynnettiin niitä siinä niiden yläkuulujen osalta ja Lisäksi sitten täydennettiin niin, että saatiin jokaiseen aineryhmään useampi opettaja tekemään sitä kokonaisuutta. Ja he sen päivän ajan kävivät keskustelua ja pohtivat niitä sisältöä ja tuotti, tuotti raakatekstiä, jonka pohjalta sitten tehtiin sellainen versio, joka lähetettiin kommentoitavaksi kouluille ja sitten kouluilla ohjattiin niin, että, että siellä koululla se tuutoropettajan tehtävä oli. oli Kerätä niitä kommentteja ja koostaa niitä käydä sitä keskustelua siellä koulun tasolla. Ja niiden pohjalta kerätettiin ne palautteet. Ja sen jälkeen sitten saatiin rakennettua se lopullinen kalenteri viimeisten viilausten osalta vielä. Siinäkin niin kuin muodon osalta oli meillä tavoitteena, että se pitäisi saada yhdelle A3 mahtumaan se koko yläkoulun sisältö. Se toki tarkoittaa sitä, että se, niin kuin tuolta jos käytti sitä kurkkimassa nettisivun kautta, niin huomaatte, että se on hyvin tiiviisti rakennettu, mutta, mutta se, että se on visuaalisesti mahdollisimman selkeä ja yksinkertaisen näköinen, se oli myöskin tärkeä tavoite siinä. Ja sitten se on otettu otettiin käyttöön ja, ja tuota esiteltiin kouluilla ja Toki myöskin sitten ihan konkreettisesti printattiin ja painettiin sitä niin, että niitä oli jokaisen koulun opettajahuoneen seinälle laittaa näkyviin. Toki se tuolla netissä on ollut koko ajan meillä käytettävissä, mutta aika monella koululla myöskin sitten ihan, ihan konkreettisesti näkyvillä siellä seinällä ikään kuin muistuttamassa näistä asioista. Ja sitten toki se, että tämmöinen kalenteri tehdään tai tehdään OPSista palastelut, niin se ei yksistään riitä. Me tajuttiin, että se, että se tehdään, niin se on hieno asia, mutta että se tulee käyttöön, niin se vaatii pidemmän, pidemmän aikavälin ja myöskin sitten niin kuin muitakin toimenpiteitä, kuin pelkästään, että, että muistutetaan, että tämmöinen kalenteri on olemassa. Ja siihen me on rakennettu nyt tällaiset pyselyt, joita me toteutetaan joka syksy. Eli Vesopäivän yhteydessä kaikki Kuopion perusopetuksen opettajat, niin ala kuin yläkouluissa, vastaa kyselyyn, jossa on kaksi osaa. Siinä kyselyn alkuosa on sellainen, johon vastataan nimettömästi. Se kartottaa tällaisia ajatuksia ja asenteita yleensä tähän digitalisaatioon, digitaitojen ja opettamiseen. Ja sitten se toinen osa kartottaa niitä digitaitokalenterin sisältöjä ja niiden osaamista ja sitten toisaalta sen tuen tarpeita nimenomaan sen, Oman luokkaasteen silloin jos on kysymys alakoulusta, tai sitten sen oman oppiaineen, jos opetat nyt vaikka yläkoulussa matematiikkaa, niin sen matematiikan osalta. Ja niistä kyselyistä koostetaan jokaiselle koululle tällainen visuaalinen kooste, jossa näkyy sen kyseisen koulun tulokset verrattuna sitten koko kaupungin tuloksiin. Ja se toimii keskustelun pohjana koulun, koulun digikehittämisessä. Ja sitten tietysti sen kyselyn pohjalta me saadaan niin kaupungin tasolla sitä dataa siihen tiedolla johtamiseen, eli miten, miten se osaaminen on lähtenyt kehittymään. Ja tietyllä tavalla saadaan tietysti myöskin siitä sitten tietoa siitä, että mihin, mihin asioihin, mihin taitoihin meidän täytyisemmissä koulutusta kohdentaa. Tässä on nyt pari esimerkkiä nyt tältä viime syksyltä. Tuon siitä alkuosan kyselystä, johon siis vastataan nimettömästi. Siellä, tässä on nyt muutama kysymys vaan siitä. Mutta esimerkkinä tällaisia, että miten hyvin olet huolehtinut digitaitokalenterin mukaisten asioiden opettamisesta. Ja tuossa tuo punainen palkki, tummempi punainen on kaikkien koulujen tulos. Alempi punainen on vuoden takana, eli nähdään sitä kehitystä, että miten selkeästi se digitaitojen opettaminen on mennyt eteenpäin koko kaupungin tasolla ja sitten siinä on eri kouluasteittain vielä kuvattuna. Oranssi palkki on alakoulujen tulos, vihreä palkki yhtenäiskoulut ja sininen on yläkoulujen tulokset. Ja niin kuin nähdään, niin kaikissa kouluasteissa on, on menty tavallaan siinä vuodessa selkeästi eteenpäin. Sitten tuossa nyt sitten käänteinen kysymys siihen, että en ole hyödyntänyt digitaitokalenteria lainkaan. Siinäkin selkeästi määrät on laskenut sitten siihen, mitä, mitä edellisenä vuonna oli kyse, kyselyssä osoittanut. Ja sitten toki muitakin kysymyksiä, miten opettajat ajattelevat, miten oman koulun opettajat, missä huolehtivat digitaitojen opettamisesta. Tämä on toki heidän oma käsityksensä, mutta selkeästi niitä senkin perusteella niin nähdään, että on, on päästy eteenpäin siinä. Ja sitten esimerkki siitä, kyselyn toisesta puoliskosta. Tämä on nyt viime syksyn yläkoulun matematiikan opettajien vastausten jakaumaa, niiden sisältöjen osalta, joita sillä matematiikan digitaitokalenterissa mainitaan. Eli siinä on eli yhdeksän kohtaa, joita sen matematiikan opetukseen sisältyy näiden digitaitojen osalta. Ja sitten opettaja on saanut valita siitä, että miten, miten hän selviää niin näiden kyseisten taitojen opettamisesta. Eli tuo tummempi oranssi on sitä, että osaa niin hyvin, että pystyy auttamaan muitakin opettajia sitten vaaleampi oranssi, että selviää sen opettamisesta kyllä. Sitten tuo vaaleampi sininen on se, että kokisi tarvitsevansa siihen tutoropettajan tai mentorin tukea. Ja tummempi sininen sitten, että tämän kyseisen asian opettaminen ei välttämättä kuulu sille opettajan vastuulle. Eli tavallaan Tällaiset jakaumat, kun me saadaan jokaisesta oppiaineesta, niin tästä nähdään hyvin helposti sitten se, että mitkä on niitä alueita, joihin meidän täytyy koulutuksella esimerkiksi kiinnittää huomiota. Niin kuin täältä nyt esimerkkinä nousee vaikka sitten ohjelmointitaidot. Että siinä koettiin selkeästi eniten sitä, sitä tuen tarvetta ja siihen on sitten kohdennettu koulutusta tietysti myöskin tänä vuonna. Eli, eli tavallaan, että tämä kysely tuotti sitä dataa meille, että mihin tarvitaan koulutusta, mutta tämä on myöskin toimii, kun se joka syksy tehdään siinä vesopäivän yhteydessä, niin ikään kuin muistutuksena niille opettajille, että niin nämä oli niitä asioita, jotka mun vähintään täytyisi käydä. Eli tämä on tavallaan semmoinen hyvä minimitaito, Minimitaidot koottu tällaiseen listaan, jotka sen opettajan tulisi ainakin käydä niiden luokkiensa kanssa. Toki moni käy enemmänkin, mutta että sitten varmistetaan se, että saataisiin kaikille oppilaille se riittävä osaaminen. Sitten jos katsotaan, miten tätä kokonaisuutta tuetaan, johdetaan Me jokaisella koululla Kuopiossa yksi opettaja, jonka työhön kuuluu se digipedagogisen tuen antaminen. eli Tämä oli opettaja aiemmin, se on hankerahoituksella, mutta nyt meillä on sitten kaupungin omalla rahalla TVA-korvauksella edelleenkin käytössä se. Ja meillä on muutamia isoja yläkouluja, niin niissä on useampia jopa kolme opettajaa, joille se tuki on jaettu siellä koulun sisällä. Jokaisessa koulussa toimii digikehittämistiimi. Digikehittämistiimissä on rehtori pedagogiset tukihenkilöt ja tekniset tukihenkilöt. Ja tämä digikehittämistiimi kokoontuu sen muuta, vähintään muutaman kerran vuodessa. Ja tämä digikehittämistiimi muun mm. muassa saa koosteet sen koulun niistä tuloksista, jolloin he pystyvät niitä käsittelemään siellä ja miettimään ratkaisuja siellä koulun tasolla, että mitä, mitä asioita heidän pitäisi lähteä viemään eteenpäin. Ja sitten tietysti kiertävä digimentoro-toiminta, joka meillä on ollut nyt vielä tämän, tähän kesään asti. On saatu sitä hankerahoituksella pyörittää nyt sitten jatkossa. Se resurssi on selvästi pienempi. Toki meillä on vakinaisia ihmisiä, mun lisäksi on perusopetuksen suunnittelija, jotka pystyy pienen osan työajasta käyttämään myöskin tähän koulujen tukemiseen. Ja sitten koulutuksia on järjestetty ja jatkossa tehdään sitä yhteistyötä sitten Pohjois-Suomen digikehittämisforumin kanssa. Oppilasagenttitoiminta on ollut koronan takia hiukan jäissä, mutta se on sellainen, mikä pyritään nyt ensi syksyllä saamaan saamaan takaisin toimintaan niin, että siitä on ollut hyviä kokemuksia niillä kouluilla, joissa sitä on viety eteenpäin. Ja nyt mitä sitten seuraavaksi on tarkoitus tehdä, tai mitä ollaan tekemässä juuri parhaillaan, niin digitaalitokalentereiden päivitys on menossa, eli uudet lukutaidot kehittämisohjelman mukaisesti tehdään päivitystyötä. Eli miten se tuossa on nyt lyhyesti kuvattu se prosessi, eli ensin käytiin vanhoja kalentereiden sisältöjä läpi, siellä on toki paljon asioita mennyt eteenpäin tässä muutamassa vuodessa tiettyjä ohjelmistoja, joissa vaihdettu, ja niitä, niitä sieltä siivottiin ensin. Sitten käytettiin uudet lukutaidot, tavoitteet ja palastettiin niitä eri sinne oppiaineiden sisälle. Edelleenkin haluttiin pitää kiinni siitä, että meillä on oppiainejakonen kalenteri, koska sillä me varmistetaan se, että kaikki, kaikkien aineiden opetuksen sen digitaalisuus kuuluu. Ja sitten Todettiin kyllä aika pian, kun niitä sisältöjä käytiin läpi, että siellä on tiettyjä asioita, joita on vaikea niin väkisin sisällyttää minkään yksittäisen oppiaineen opettajalle jonka takia on nyt sitten uuteen versioon rakennettu tämmöisen yläkoulun luokan ohjaajien vastuulle tulevien sisältöjen määrittely. Eli tehtiin, tehtiin paketit 7-luokalle, 8-luokalle ja 9-luokalle, johon tulee sellaisia asioita, jotka ei suoraan minkään yksittäisen oppiaineen alle sisälly. Ja niihin on tarkoitus rakentaa sitten myöskin tukimateriaalit. Konsultoitiin aineopettajia nyt jo tässä, tässä niin kuin luonnosvaiheessa, saatiin palautetta yksittäisiltä aineopettajilta. Ja nyt parhaillaan lähti itse asiassa eilen viestit kouluille, eli kerätään kaikilta kouluilta nyt palaute tästä ensimmäisestä uudesta kalenterin luonnosversiosta. Ja tavoitteena on, että se uusi kalenteri otetaan käyttöön tulevana syksynä eli elokuussa. Ja oikeastaan tässä välissä ihan pikaisesti, luulen, että osaa kiinnostaa, niin vilautan sitä. Valitettavasti tätä en voi niin kuin muuten jakaa vielä tätä kalenteria, mutta sitten vähän näkemään, että miltä se nyt juuri tällä hetkellä näyttää. Visuaalisesti siis näyttää hyvin samalta kuin meidän edellinen kalenteri. Se, mitä sinne sisältöjen puolesta on tehty, niin toki sitä mediakasvatusta on sinne lisätty merkittävän paljonkin siihen edelliseen nähden. Samoin ehkä jos ajatellaan sellaista luovaa tuottamista, sitä että annetaan oppilaan itsekin valita sitä, että millä sovelluksella, millä välineellä lähtee tekemään. Ja sitten tietysti täällä on nyt nämä, nämä sisällöt, mistä jo äsken mainitsinkin. Nämä luokanohjaajan tunneilla läpikäytävät paketit on rakennettu tänne loppuun. Ja karkeasti tosiaankin pari 2-4 oppituntia per luokkaaste aste On ne sisällöt tulee olemaan. Ne on hyvin tällaisia yleisiä asioita, jotka liittyy sitten, niitä taitoja tarvitaan kaikissa oppiaineissa, plus sitten sitä sellaista mediakasvatusta tietosuojaa tietoturva-asioita on tuotu näihin, näihin kokonaisuuksiin. Ja tosiaan nämä nyt lopullisesti, kunhan palautteet saadaan, niin sitten, sitten toki julkistetaan mahdollisesti jo tässä nyt toukokuun aikana. Sitten palaan vielä hetken, hetkeksi tänne tähän esityksen puolelle. Eli sitten se, mitä nyt niin tämmöisinä haasteina tällä hetkellä koetaan, ainakin meillä on käyty keskustelua paljon, että tarvitaan sellaista yhteistä näkemystä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta sille toiselle asteelle asti. Sitten digipedagogisen kehittämisen resurssit on tietysti haasteena, niin resurssit noin laajemminkin, mutta tässä kohdassa, kun hankkeet on päättymässä, niin sen kehittämistyöhön tarvitaan jatkossa resursseja. Ja sitten se kokemus siitä, että me on tehty paljon sitä, sitä niin sen koulun ja hallinnon rajapinnassa näitä digimentoreita, niin tavallaan sille toiminnalle toivotaan, että löydettäisiin keinoja jatkaa sitä, koska, koska tavallaan siinä rajapinnassa kun toimitaan, niin pystytään turvaamaan semmoinen tasa-arvoisuus koulujen välillä, että se vastuu ei jää pelkästään sille koululle. Ja sitten tämä tukimateriaali nyt tulee tietysti olennaisena osana tässä. Nyt tuo digitaitokalenteri toimii eräänlaisena palikkana, että sen laaja tavoitearsenaali saadaan, saadaan niin pureskeltua sellaisiin konkreettisiin tekemisiin, mutta se toki tarvii vielä tukimateriaalia ympärilleen. Ja se tukimateriaalihaaste on mielestäni se, että se ei voi olla liian yksityiskohtaista, koska silloin sitä tarvitse, se päivittämisen tarve on ihan jatkuvaa. Että pitää saada saadaan enemmän niinku pedagogisia ideoita ja virikkeitä, jotka toimivat opettajille oppilaille. Ei niinkään niinku valmiita suoria polkuja, vaan niinku alku, alkusykäyksiä. Ja niitä on tavallaan myös tässä lähteä rakentamaan. Ja sitten tietysti tuo oppilasagenttitoiminta on se yksi, mihin halutaan keskittää vielä seuraavaksi.